Вітаю вас, друзі, з вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу розказати вам, як я був на зйомці, це було в Болгарії, як я знімав, ну, попросили мене на, для Суспільного Одеса зняти матеріал про те, як про старовинний болгарський одяг. Журналістка Суспільного Аня Терзівець робила цей матеріал, і я був там в якості оператора. Ми, насправді, потрапили на одне з болгарських традиційних свят, де співали пісні, де е, був старовинний одяг. І одною з умов е, би, цієї участі нашої знімальної групи у цьому святі, це було те, що нам те, треба теж було одягнутися у е, цей старовинний болгарський одяг. Я зараз вам покажу, якби, більше, е, яку я роботу як оператор виконував. Е, ну, і була можливість познімати, як би, бекстейдж, тому зараз можете подивитися на роботу на знімальному майданчику, а я прокоментую деякі речі, можливо, вам це теж знадобиться, можливо, вам буде цікаво послухати, е, як працювати на знімальному майданчику, як писати стендап, як знімати пісні, як знімати танці, Отже, давайте подивимось, як це все було. Значить, ну, зараз я виведу на весь екран. Значить, ось, як я вже сказав, мені для того, щоб попрацювати, там необхідно було теж, якби, одягнути в старовинний цей одяг болгарський. Для мене знайшли там чоловічий костюм. І так Ось значить, журналістка Аня Терзівець, і ми пишемо з нею стендап. Дивіться, ми писали стендап на дворі, і було, як ви бачите, по тіні, було дуже яскраве сонце, і мені було дуже важко знайти, знайти е, точку зйомки так, щоб, щоб не було засвіту, щоб не було пересвіту. Тому що, бачите, сонце фактично в зеніті, от по нашим тіням можна побачити, що воно просто, просто зверху б'є на нас. Це у нас на фоні сиділи діти теж одягнені в ці болгарські костюми. І ось, дивіться, я зробив таким чином, щоб журналістка Анна, вона знаходилася, обличчя її принаймні було в затінку. Зараз я вам покажу, як це потім в ефірі виглядало. Ну, у мене був мій улюблений Lumix, мій фотоапарат. І, дивіться, для того, от ви бачите, що ми складалося це з кількох частин, тому що, бачите, я змінював відстань. Спочатку я стояв трошки далі і писав більш такий загальний план. Ну, от можете подивитись, значить, зараз, це у нас другий стендап. А зараз я знайду цей стендап ані, де, де вона записала його. Ось да, ось бачите, ось у нас вийшов стендап сам таким чином. Ні, помагать на нас на Болгарітель. Це у нас крупний план. Де туди синоміриме да приживявами такі тежкі моменти? Так от, зверніть увагу, сонце було дуже сильно палило, так, так би мовити, випалювало, і мені дуже важко було знайти, от якби по експозиції виставити камеру. Бачите, у, у мене і так сорочка у неї трошки, от плече, значить, вийшло в, ну, в пересвіті, діти, які позаду сиділи, теж трошки були вибилені, фонд теж був вибілений. і от можливо волосся Ані теж, ну якби було дуже світле, але, але якщо ви звернете увагу, на обличчя, то в принципі більш-менш обличчя Кус, журналістки було зараз трошки тихіше зроблю обличчя журналістки було більш-менш секунду ой більш-менш нормально виглядало зараз я знайду де у нас цей був стендап ось, ось, ось він да? от і е через це і через це у нас він, ну, в, принципі, в принципі, стендап більш-менш вийшов. Ну і якщо подивитись на, ось на наш ісходник, де ми з вами щойно зупинилися, де наш стендап, ось, значить, я писав тут, частину ми записали на загальному плані, Тобто це був навіть не загальний план, а це був більш такий поясний план. І потім у нас був більш якби, крупний план. Я вже стояв ближче і тримав. І якщо ви, от зверніть увагу, я намагався зробити так, щоб фронти, і щоб, ну, щоб обличчя і ну, якби фаса, ну, фронтальна частина якби, тіла знаходилася в, трошки в затінку для того, щоб картинка вийшла більш-менш нормально. Я зараз вам покажу на ісходніках. Наш цей стендап. Так, він у нас був, зараз у нас був десь на початку. Зараз я швиденько його знайду цей стендап, пробежімося по експонентам і покажу вам в ось. Ось наш більш загальний план, да? Ой. Здравайте, скажіть, привіт, люті ваї продавані тут гласад на болгарите Асаманіте. Ну от, якщо подивитись на цю картинку, то, в принципі, з нею можна працювати. Це у нас і сходнік. Да? Обличчя більш-менш нормально, трошки білі якби частини там, одягу дітей і журналістки трошки вибільнені, але, в принципі, можна, можна з цим попрацювати. І головне, що у нас обличчя і, і ось ця передня... Ну, там, грудь, пояс, цей фартух, все, в принципі, більш-менш виглядає yeah. більш-менш нормально. І от таким чином yeah. я, я знайшов, якби, цей, це рішення, щоб зняти його, ну, от, таким чином. Так, да, ви бачите. І потім, якщо подивитись уже на більш крупний план... Це друга частина. Ну, в принципі, тут, теж, тут можна побачити, да, що трошки вона піднімає голову і одразу сонце починає бити і сонце починає засвітлювати лоб. Вот. За... Тому мені було важко якби, вибрати ну, цю експозицію Декатитись. на своєму фотоапараті. Але все ж таки знайшов рішення. Ну, як завжди, часу не вистачає, там ще діти на фоні якби, бігають, але мені здається, що вийшов ну, більш-менш нормальний фон і вони потім просто, ну, потім використали цей стендап в своєму сюжеті. Так, дивимось далі. Що у нас тут ще? Значить, це наш стендап. Так, це діти, які були на фоні, які виконували... Роль фону. Та ми в двері писали. Ну, а далі я е, знімав вже, е, далі була зйомка, як там ці бабусі одягали е, дівчат, е, прикрашали їх там різними цими. І, ви бачите, камера, в принципі, знаходиться дуже близько, е, тому що мені важливо було показати, ну, максимально крупними планами показати, як, е, як відбувається, ну, все, все це дійство. І тому я, ну, як любитель, скажімо, крупних, крупних планів, я знімав це дуже крупно. Так, е, наступний у нас момент – це е, музикант, який грав на е, музичному інструменті. Це болгарський інструмент, схожий на нашу валинку. У них він називається «Гайда». І, е, і Ну, дивіться, я, в принципі, його розкадровував, е, а знімав... Е, знімав одним великим шматком, щоб потім цю музику використати в сюжеті. І, е, наскільки я бачив, потім на Суспільному, е, от дивіться, після заставочки, по моєму, вони... О! от якраз вони цю музику і використали. Оце якраз те, що, те, що ви зараз чуєте на цьому ісходніку, де він грає. Да. Оце ця музика. Тобто я е, завжди раджу всім, коли ви знімаєте музикантів, е, навіть якщо ви розкадровуєте, ну тобто бажано і розкадровувати, і одночасно не виключати кнопку запису, тобто писати е, з е, суцільним фрагментом, записувати так, щоб це було якби не цей, е, просто суцільним фрагментом. І зараз я... Подивлюся, де мій цей музикант, це була вже там друга частина, де він грав, тут, по-моєму. Да. І ви побачите зараз цей план, де я, де я його знімав, ось він. Да. І от можна побачити, що тут у нас, ось якраз це тут зворотній план де я знімав, от, дивіться, я тут тримав е, хвилину 47, ну, тобто, всю музичну композицію, тобто, він грав, а я вже там його знімав з різних точок, вон там руки його розкадровував, е, знімав його, там, таким планом, таким, от. але ви бачите, що все, е, тобто, все одним, одним, е, одним планом, не виключаючи камеру, тому що тут важливим була музика. Так, добре. І от якраз мене тут познімали з боку, як я цей. Далі у нас момент з танцями. Тут, в принципі, теж грає музика. Цей Гайдар, так він називається, на гайді музикант, він грав, значить, музику, дівчата танцювали, і я, в принципі, теж, якщо подивитися по моїй роботі, зараз це він пограв, ну, от. ось вони тут Танцювали і я теж, бачите, 2,5 хвилини цей файл. Тобто я знімав цілим шматком, хоча теж розкадровував. Тобто дивіться, тут є і ось такі плани значить, середні. І зараз я десь тут опущусь, да, ноги їхні знімав. От. Але це все знову-таки одним планом, одним планом для того, щоб потім це все використати і зняти це все... Таким е, цілим, е, в смысле, е, щоб потім музику використати і, е, і танець, в общем, наклеїти і скоротити його, але зняти все одним-одним, е, зняти одним шматком, не виключаючи камери, хоча намагається постійно розкадровувати, тобто не стаю на одному місці, е, не стаю на одному місці з одним ракурсом, а намагаюся все ж таки ловити різні-різні-різні ракурси. От. І знов таки, якщо повернутися до сюжету, якби Суспільного, то от вони потім, де там, води, потім там ці танці, е я не знаю, зараз я гляну, чи використали вони, чи ні. Але я в опині, а, ось, по-моєму, фрагмент з танцями, да. Ну, але я е зробив теж, е якби, я зробив теж е у себе на каналі, Зробив, я потім залишу в описі посилання, зробив ролик про, про це, про весь цей процес, так, де він у нас тут, цей здравець, і ви побачите, як там, зараз я покажу, ось, ой, у мене, так, господі, так, контент. На своєму, зараз секундочку. От. Покажу, ви побачите, ну, я посилання залишу, побачите, який як, як я вже там ролик з цього зробив. Так, добре. Ідемо тоді далі. Йдемо далі, дивимося, що у мене тут було далі. Так. Значит, танці. Ага, далі у нас ще один був стендап. Цього разу ми писали стендап уже в приміщенні. Анна хотіла показати, значить, хотіла показати стендап з одягом. І ось ми тут кілька, знімали кілька цих. По-перше, кілька дублей, а по-друге, було кілька крупностей. От. Тут трошки в русі у мене було, я намагався тримати Анну на однаковій відстані, тобто вона йшла і я відходив. А потім ми зняли і перебивки, зняли, і різні крупності, і кілька дублів було. От. Зараз покажу, як потім на Суспільному це вийшло. Так, ну, Анна тут говорить болгарською мовою, да. а потім я, дивіться, потім я зняв перебивки, я зняв крупний там пояс у неї був цікавий, і вона про це говорить. І зараз ви побачите, да, ось я, ми намагаємося там продублювати. Я дуже часто говорю, коли ви знімаєте, наприклад, там стендап або інтерв'ю, там синхрон знімаєте, після цього обов'язково треба зняти так, перебивки, Да, які е, потім можна буде використати. І зараз я покажу в стендапі Анни, як вона використала ці, е, ці перебивки. Който йдве на гості в Думната. Натаска Михайлева підложена на одна многу стара болгарська і красива традиція да се обличеє в болгарська носія. При Атанаска има багато такива. Тя ги събира з години і передлага на всеки с радост да се облече і да демонстрира на света тази красота. Ето і аз съм облечена в една такава автентична, красива българська носия. І сега вече можем да започваме. Побачили як, як ми використали, як я використав оці всі перебивки. Можу показати зараз знайду де у нас де у нас було це е, відео. Ось у нас е, відео цього стендапу. Так, стендап у нас був е, десь, по-моєму, на початку. Да? А, ну, зараз я, е, так, зараз, зараз, зараз. О, тобто ми записали стендап. Ага, це був вуличний стендап, а той був пізніше. Я просто хочу знайти е, відео, де, де був цей стендап. Цей стендап, ми пішли в дім там, поки гості тут, і записали його, де ж він там той стендапчик. Так, це у нас? ось він, от він, от він так от виглядав, значить, тут ми кілька дублей робили. давай підложим на йдна ногу стара, древна і приятна традиція. Значить, так. Це у нас було кілька... Красиво, до... кілька дублів, mm -hmm. потім ми зняли ось таку, таку перебивку, ну, в принципі, яку не використовували, але ось, бачите, оцей пояс зняли, де вона показала Дашу от на мені, да? mm -hmm. і його взяли в, стендап... в стендапі, і використали ось Та оце. Угу. Yeah, тобто схоже на наші згарди. От. І використали це. І от таким чином ми записали, записали цей стендап. Так, далі. Ось, я знімав. Я просив, щоб вона там якось жистикулювала жестику, при цьому. Ну, щоб, щоб тіло рухалося, тому що пам'ятаємо, да, що коли ми пишемо перебивки на стендапі або на синхроні, треба, щоб людина, яка, яка ну, наш герой, щоб він чи вона. При цьому говорила, і тіло рухалося. Так, ну тут я далі записав кілька пісень. Теж намагався писати всі, все цілими якби, планами, цілими дублями. Так, а це вже мене знімали. Що тут у нас ще? Ну, і далі я знімав, я, в принципі, вже про це сказав, як я знімав музиканта, от. а потім вони там танцювали. Ну, спочатку я його, його, познімав, і познімав ось ці танці. Ну все те ж саме, тобто робимо, роблю розкадровку і роблю цей, розкадровку, а все знімаю одним суцільним планом, от. Крупно. Обличчя. Крупно. Ноги. Музиканта. Ну, таким от чином. От. Зараз ще раз ще покажу, як це на ісходніке було. А, і от там дівчина потім теж пісню співала. Теж. Ну, все, що стосується музики і все, що стосується там співів, все треба, все треба писати одним шматком. Але при цьому камерою можна якби, рухатися, міняти крупність. Але ні в якому разі ми не виключаємо, е, в якому разі не виключаємо м -м -м, кнопку запису, е, щоб, е, щоб у нас запис тривав постійно. От. Ну от я вам покажу, значить, ось у нас була... Так, ось він грав. Да. І от тут бачите, файл майже на 4 хвилини, тобто він грав. Вони пішли танцювати, я пішов їх розкадровувати. Тобто для мене було важливо, щоб був суцільний шмат, як би, музики. От, от як би, таким чином. Да. От так от у мене це вийшло. А потім, потім дівчина от співала. Це такий болгарський спів. Я теж все знімав одним планом, не виключаючи записи, але міняв там, ну, крупність міняв, от у мене десь там фокус іноді пропадав, але все, все одно все писав одним, одним би шматком і одним планом. Як виглядає цей е, закулісся, тобто подивилися залаштунки, як, як я знімав е, в цьому. В Варні, тобто це була не Варна, це було село, яке здравець називається. І от в цьому селі ми зняли у Атанаски-Міхайлєва, це жінка, яка збирає, колекціонує різноманітні старовинні, старовинний одяг болгарський, і от у нас виходили такі, такі зйомки, тобто ми знімали різноманітні костюми, пісні, музикантів, вони одягалися в старовинний одяг, потім були там деякі обряди, ну, тобто, до речі, Аня Терзівець, вона на Суспільному Одеса, робить у неї там своя рубрика, є присвячена болгарам, які ж мешкають в Україні, а також от, ми з нею зустрілися там в Болгарії і робили про болгар, Тобто про культуру, про мистецтво болгар. Дуже багато різноманітних сюжетів, і ці сюжети можна подивитися на Суспільному Одеса, якщо вам це цікаво. Ну, а якщо вам було цікаво дізнатися і подивитися, як я знімав це відео з моїми коментарями, то... Буду радий, якщо поставити лайк до цього відео, підпишитесь на мій YouTube-канал. Нагадаю, що в описі до цього відео ви можете придбати онлайн-курси по відеозйомці, по відеомонтажу. Також я провожу індивідуальні онлайн-консультації, якщо вас цікавить питання практичні по зйомці чи монтажу відео. Також є різноманітні курси онлайн зараз переважно ці курси. Самостійно ви можете навчатися або можете навчатися з моєю підтримкою. Тобто це все є в описі. Ну, і якщо вам подобається, можете одним доларом підтримати мене на Патреоні. На цьому я закінчую цей майстер-клас. З вами був Сергій Поліщук. І до зустрічі на моєму youtube каналі Пока!